السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع سلسلة أقوال وحكم الحلقة الثالثة اليوم سوف نتهم كلامنا من ديل كارينجي والذي يقول لا يمكن أن تنجح إلا إذا أحببت ما تقوم به